зроблять асиметричну відповідь. Міст на 200 метрів вони підірвуть, і це, найбільш, це буде Це Найбільш інстаграмний міст Києва. Може, тому вони але покурили. знаєш, у чому прикол? Керченський міст не витримав атаку, а міст Кличко витримав. Ну Ми вже поговорили про тютюндри Путіна і Кличко, там я не можна порівнювати. Там вчора, до речі, ще Я було... навіть не хочу уявлятися. Але Славкова Карчук вже за дві години після цього там, мав якийсь маленький концерт на да, цьому місті. Хотів і щоб жити. довести, що місць стоїть і, і, і немає ефекту. Да. Я навіть не знаю, коли, куди вони хотіли влучити. Може, в арку дружби народів»? Підкреслювати підкреслити Дружбу бо, народів». Бо, бо дружби вже немає. Ну, от цікаво просто, тому що там ще поряд, цей міст, до речі, він же веде до цього Володимира, який аля сакральний також для... Який хрестив Русь. Да. Якщо б вони там трошки 100 метрів вправо, да, вони б потрапили взагалі в свою... Підологічну сут... паску. Да. Як поясняти, що ви ж своє коріння... Звідки ви йдете, і там з цієї гори 988 рік, мені здається, хрестив Володимир Русь, що це скільки, 200 метрів, і вони вбили своє коріння. Так, да, тобто вони пуляли... Туди, де зазвичай тусить дуже багато людей московського патріархату, наприклад, які приходили до цього Володимира, там колись було тисячоліття Крещення, чи сквозьких там ліття крещення, коли Янкович влаштовував там ту, таку ваканалю з Путіним, все разом було. Ну але слухай, там де прилетіло, ти кажеш, де, де ви працюєте коло вас, там є якийсь пауерплент. Да -да, я... це, це зрозуміло. А що, навіщо стріляли по парку Шевченко? Там це грошей підозра, себе. бо вчора на цьому своєму виступі. Путін сказав фразу, що вони стріляли по енергетичним і комунікаціям. Там на офісу «Укртелекому». Тому можливо, можливо, там Мож... же кучність, там дві ракети, то, то так, це так. не може бути випадково. На бульварі Шевченко є там штаб-квартира Укртелекому. «Укртелекому». Можливо, вони пуляли по «Укртелекому». Далі вони по «Укрпошті» будуть стріляти вже, щоб зупинити комунікації в Україні, видається. І по центрах прийняття рішень вони. Так, да. ну укртелеком. Тому що просто якщо б одна ракета, ми могли сказати випадковість. Може, там ПБО сплинула, вони туди випадково потрапили. Але дві ракети дуже кучно, там 50 метрів одна від одного, чи там 200 метрів одна від одного. Тобто випадково так не може бути. Тобто вони саме туди і пуляли. Єдине, що там є, от укртелеком. Але як укриталеком? Чи ці високоточні ракети не дуже такі високоточні? Я сподіваюся, що хтось Путіну дасть по його центру прийняття рішень, якісь важким предметом. Ти бачив це відео? Я тобі переслав, я вони намагалися влучити в ТЕЦ на трої. Але не влучили. Навіть Карл, Карл Біль, це колишній міністр закордонних справ Швеції, він це е, поширив у твітері, і там дві ракети балістичні летять, але одна до, одна після. Тобто, я не знаю, чи вони не такі високоточні, чи там, що хтось ну, допорукийся ну, високоточні. Це ж відображення того, і про те, що, до речі, ти, там, я знаю, готувався статтю британців, британської розвідки, е, висилав мені, про те, що в них вичерпуються запаси. І може просто умовно високоточних калібрів і сигналів, ой, не сигналів, а цих, які з гіперзвукові, як вони там, кінжалів, не да. знаю, чому я сказав, сигналів, в них просто немає, вони ще зараз стріляють цими хашками, бо знаю якими, які летять, хто зна куди. Ну, вони старі радянські Це інститут вивчення війни, який я тобі пересилав. Вони пишуть, що Росія втратила частину своєї високоточної зброї, що скорочується на цивільні цілі, а не важливі українські плани, об'єкти. А тобто, скільки в них їх залишається, незрозуміло. Але зрозуміло, що велику частину вони їх а, втратили. Дивись, вийшла в нас коли колонка... виховач. От я зараз а, а, шукаю. окуда, да. да Про стаття, яка вийшла також на НВ і загаловах, що окупанти виснаже в Росії закінчиться боєприпаси, і це голова британського розвідку. А, це інша історія, це Флемінг да, такий. Да, і, а це насправді, ну тобто, І інститут вивчує війни, ну хто, аналітики, да, Люди сказали собі і сказали. А коли говорить голова місць, да, я так розумію? Це Британська розвідка, так. Да, да. Це Джеймс, Бос Джеймса Бонда, ну як йому не вірити, це М, да, говорить все да. Ну так, він каже, що Україна, Україна змінює ситуацію на полі бою, а у Росії закінчиться боєприпаси. Напевно, це Путін і хотів приховати. А, а, Пам'ятаєш, ми з тобою цитували, розбирали статтю, таку а, ґрунтовну, дуже велику, про те, що зношеність там стволів, боєприпаси mm -hmm. закінчиться. І там був такий прогноз, що, а, зважаючи на інтенсивність бойових дій, десь до нового року а, мають залиши, а, закінчитися в них вже а, боєприпаси. І не лише, малося на увазі, високоточна зброя, а й навіть там звичайні снаряди. Так, да, і на цьому тлі дуже куменно звучить виступ якогось там голови КГБ, КДБ Білорусу. Дякую! Там белоруси зараз також робили там нерви на останні кілька днів. І цей головний КДБшник Білорус сказав, що е, Росія може переломити хід війни. Тобто він вже каже, що все не по плану, бо якось по плану не виглядає, що тобі треба переломлювати хід ну, війни. Ну так, так. Що, він, що Росія може переломити, якщо проведе правильну мобілізацію і озброїть мобілізованих найсучаснішим зброєю. А де вона її візьме? А, а це інше. <реш> Але от головний КДБшник здав контору, да, умовно. І Білорусський розказав, що якщо це зробити, ну, переломити можна. Ось тут е, люди звернули увагу на те, що там е, Лукашенко заявив, що вони... Е, е... Збираються розгортати якусь регіональне групування військ союзної держави. І багато хто не зрозумів, що це означає. Чи вони готуються до вторгнення з півночі знову, чи ще щось. Але оце інститут вивчення війни, який ти згадав, аналітики. Вони пишуть, що, ймовірно, не збираються атакувати Україну з півночі, не зважаючи на заяви президента. Російський компонент будь-яких формувань в Білорусі, швидше за все складатиметься з мобілізованих, ну, з цих чмобіків, чи призовників низького ступ Товності, які вірно не становитимуть значною звичайно, військовою загрозою України, і е, вони там нагадали, що напевно, якщо там і буде російська армія, то це буде елементи першої гвардійської танкової армії, пам'ятаєш та що була розбита тут в Україні. І ще там десантники, які зазнали тяжких бойових втрат в Україні та мають сильно знижений бойовий потенціал. Але але наразі вони не бачать якихось ознак там приготування до вторгнення. Може, це вони припускають, що, напевно, вони е, е, намагаються не дати українцям передислокувати частину військ на південь і на Схід, щоб ми тримали тут три-чотири бригади е, майць увазі. Ну, це на вони з початку так робили, а і, але коли ми там в березні хвилювалися, що вони можуть піти на Луцьк, наприклад, да, з Білорусі, це було, мало якусь військову логіку, бо тоді російські війська стояли під Києвом, і це б доповнило. Але навіть тоді Лукашенко викрутився і не допустив своєї прямої участі, бо він Йому дуже потрібні гроші, він зараз отримав півтора мільярда від Путіна, але постійно він робить йому якісь обіцянки і щось імітує. Каже, да, ми зараз зробимо мобілізацію, але мобілізацію на збір врожаю, наприклад, да, чи щось таке. Чи, так, здається, він знущався з Путіна, коли на день народження подарував йому Білорусь, але... Трактор Білорусь Трактор Білорусі. Да, тобто Лукашенко узурпатор і тварина. Але він політична тварина. Політична тварина вижити. Я, я тобі кажу, як тільки він зрозуміє, що Путін падає, він буде перший, один з перших. А хто скаже, що він взагалі-то допоміг врятувати Україну і Захід, бо насправді Путін хотів набагато більше, він зробив набагато менше. І він завжди його стримував, умовляв там і решту. Ти подивишся, саме так і буде. Так, да, колись в радянському фільмі, здається, гараж, была такая фраза, вовремя предать, это не предать, а предвидеть. И это же лозунг Лукашенко в этой войне. И Путин, речи, я думаю, про это знает. Но все-таки экономика Беларуси отсутствует, как класс. Да? Ну а что делать, когда у тебя голова страны, Лукашенко, выходит и говорит я наказал ценам остановиться. И там же какого-то чувака, который продавал ковбасу и поднял цены на 2 рублі, уже судят. Ну, тобто, це так экономика не работает, и вообще экономика Беларуси отсутствует не класть, тому ему дуже потребны гроши виды России. Але в той же час он брал в России гроши, э... Імітує, що він щось робить, щось там робить, але не до кінця, намагаючись врятувати свій зад насправді. Знаєте, там в нас був хтось на радіо, я не пам'ятаю, з білорусів, який казав, що провели опитування серед військових Білорусі, і 70-80% цих військових категорично проти участі у війні в території України і взагалі проти війни. Тобто я не думаю, що там щось з цією штукою вийде. Дивіться, вийшла в нас на сайті зараз колонка Резнікова, нашого Олексія Резнікова, міністра оборони. Він каже, що оцей обстріл 10 жовтня, це навіть це гірше, ніж злочин, це помилка. Путіна. Він пояснює три речі. Чому це помилка? Що, по-перше, не досягла жодної військової мети. Навпаки, наші захисники і захисниця додаткову мотивацію. По-друге, тепер не потрібні жодні додаткові аргументи, щоб доводити, що Росія – це держава-терорист. Це навіть по державному телебаченню показали в Росії, що держава – спонсор тероризму. Що після цього спробує, усі, хто буде спробувати співпрацювати з Російською Федерацією, заперечувати терористичну сутність московського режиму, будуть мати очевидні проблеми з Поясненнями. І третя історія, це третій аргумент, що якщо, чому це помилка. Якщо останніми місяцями розмови з партнерами нам доводилося шукати способи не допустити втому від України, то тепер росіяни все зробили за нас. Вони чітко показали, що свідомо влаштовують гуманітарну кризу, яка вдарить не тільки по Україні, а по всій Європі. І що сотні тисяч людей тепер, припускай, Резніков, які повернулися з Європи, можуть бути змушені знову шукати там порятунку. Я тобі скажу, він Можливо, прави у тому сенсі, що в мене, мені консьєршка сказала, я знаю, весь час рахую, наскільки... Заповни Київ, скільки квартир в моєму домі живе, і в мене там 120 квартир, тобі казав, і на піку війни жили, було лише 10 квартир, де жили люди, а зараз було вже 93 квартири, де жили люди. Також ось консьержка вчора мені сказала, що так досить багато людей з валізами поїхали вчора, в мене з'явилися місця там на парковці, тобто, але куди вони поїхали, я не розумію, бо обстрілюється територія всієї країни, якщо ти йдеш за кордон, це що зрозуміло, там діти, жінки, а... А якщо по Україні, то не зрозуміло, куди. Так, да, і, до речі, цю тезу підтвердив Кулеба, коли казав, що вчора вони розмовляли з багатьма партнерами, був дзвінок з Байденом, наприклад, у Зеленського, і ніхто з них не говорив нічого про перемовини з Путіним. Тобто, ця теза, що я зараз підвищу градус, зроблю всім нерви, зроблю всім проблеми, і до мене придуть перемовлятися, і там Ердоган дуже активно просуває цю тезу про перемовини Росії-Європи, Росії-Сполучених Штатів, воно не працює. <нахідний> в тому числі через такі дії, скоріше, що ми отримуємо більше озброєння, скоро буде Рамштайн новий, і там ППО, напевно, більше отримало, ніж могли б отримати до цього удару. І єдиний, хто <праць> продовжує вигрібати <праць> з цим миротворенням, миротворення, мироточить просто Ілон Маск. Але там... Він там продав вже Тайвань кітарю. Так, да, очевидно, що він не зупиняється на Україні, він вже пішов далі і сказав... Це було не його твіт, це було інтерв'ю Financial Times, де там Здається, у Financial Times де вони з ним проводили один день. Він там розповідав їм про супер дієту імені Маска, бо йому не подобалися свої фотки. Зараз він сів на дієту, але від цієї дієти, здається, важко, важко. Я бачу його фото на пляжі, і мені здається, йому так трохи треба посидіти, десь півроку, не менше. А там же є зараз величезна проблема. Ну, проблема ні. Там є Джо Безос, майже найбагатший, Маск, який в моменті найбагатший, вони конкурують. І Безос, він також з сегменту мільярдерів-задротів, який зробив колись книжкову крамниці в інтернеті і раптом став найбагатшим людиною у в світі в результаті. І він такий, його криза середнього віку, це він спортом супер зайнявся і він там такий красавчик, і він тролить Маска, е, порівнюючи себе і його, при тому що там же есть додатково что Беза – це Вашингтон Пол, це при демократ. Там є виграшне порівняння. Да, виграшне порівняння і просто в них было багато-багато-багато цих конфліктів навколо і політичних, і бізнес, і, напевно, тому для Маска це боляче. От після цього інтерв'ю він сказав, що, ну, щоб Третій світова зговорював такий, давайте віддамо Тайвань і Китаю і зробимо автономію для Гонконгу. Гонконг. Причому якщо б ця людина сказала це 10 років тому, це одне, а зараз після революції в Гонконзі, після того всі як побачили, що відбувається, коли Китай приходить, віддавати Тайвань таким чином, от йому залишилося тільки, знаєш, про що поговорити, про Ізраїль і Палістину. Оце єдине, що йому не вистачає, для того, щоб повністю, ну, це, до речі, ще складніше питання, ніж да, от він ще туди не вліз. І знаєш чого я боюся? От Марс захоче полетіти на Марс, забрати там колонію. А уявляєш, що буде ну це плюс, він облишить Україну тоді. Але якщо він полетіть на Марс, зустріне інших планетян, то що він відразу капітулює? Він відразу буде делегатом землі, який скаже, що всі ми здаємося. Тільки б він не було. Суха. Давай трохи поговоримо про ефект, якого досяг Путін цими ударами. Мене навіть питав сьогодні мій знайомий зі Львова, чи правда, що там у Києві зараз такий настрій, як на початку війни. Ну, настрій трохи погіршився, але неправда, що він такий, як 24 лютого. Бо 24 лютого, мені здається, навіть не здається, я впевнений, що тоді для багатьох було незрозуміло, де буде російська армія за тиждень чи за місяць, бо... Там весь досвід, там Дебальцевий-Лавайськ кілька років за, до цього а, показував, що нам було досить складно, які прямі зіткнення, коли були, то тоді люди були перелякані і їхали з Києва багато. А тепер зрозуміло, що де буде російська армія, ну, вона буде там, де і є, у кращому для неї випадку. А насправді-то вона швидко втрачає території. Я був вчора приємно здивований, наприклад, а, у ці були ракетні удари до обіду, а після обіду все працювало. викликаєш болт, наприклад, да там ну тобі три хвилини. Я що було працював? Вчора. Ні, взагалі без проблем. Три хвилини, там сто нас є з тут. офісу нічого не замовлялося. Напевно, в центру було. на балоні. Я на балоні дивився без проблем. Всі аптеки працювали, продуктові магазини працювали, а все є. І мене навіть здивувало повідомлення від фітнес-клубу. Не будемо його називати. Вони нам за рекламу не заплатили, але сама від але сама стилістика була така, ну, зрозуміло, вони вчора не працювали, ресторани закрилися у Києві. Вони написали, що 11 жовтня працює в звичному режимі, з 8 до 21, віримо в ЗСУ, і потім ПІЕС. Ситуація може змінитися в залежності від поведінки агресора. Ну, тобто, якщо будуть знову якісь прильоти, то закривіться. Але відкрилося це ж навіть не критична інфраструктура, це ж фітнес-джим. Страху такого рівня немає, при, принаймні у всіх, да, бо хтось Дійсно налякався, там пішли або хтось поїхав, або заправив. Машину я б це порівняв ситуацію з 24 серпня, коли ми всі знали, що будуть щось влаштовувати, вони влаштували Київ на день став порожнім. День Незалежності. Так, на День Незалежності. Вони тоді більше імітували всі ці масові пуски, але все одно робили нам нерви. А пройшло кілька днів, а Київ знов наповнився людьми так само, як і було до цього. Так само, як я сьогодні зранку заходив в метро. Якраз була повітряна тривога, багато людей багато більше, ніж зазвичай, сиділи там і ховалися від... Ну, е, все зрозуміло, що це може бути небезпечно. Так, да, бо все ж таки місто розслабилося. Вчора місто згадало, що все ж таки Київ – столиця, але столиця країни, яка веде війну, напружилася. Не було цих мотоциклістів, чи мажорів, які ганяють, влаштовують навіть стрітрейсінги, і потім там Михайло Ткач зробив репортаж по ним, а вони зараз там наїжджають на нього. Ну, тобто, зовсім страх втратили ці люди. Тобто, всі ці речі позакривалися, і знов таке місто, яке воює, було. Але... Це для економіки погано, ми це розуміємо. Для економіки краще місто, яке живе повним життям. А чим краще економіка, тим легше воювати. Бо нагадаю, що всі витрати на армію – це витрати, які формуються за рахунок доходів українського бюджету. І цього року, і так буде і наступного року. Цю соціалку фінансують дійсно наші західні партнери. І в нас є величезне просування по наступному року. Бо ще тиждень тому американці нам пообіцяли, пообіцяли півтора мільярди щомісяця. А вчора нам те саме пообіцяли півтора мільярди щомісяця європейці. Причому в нормальному графіку, не те, як зараз. І тоді вони вам будуть давати три мільярди щомісяця. І це буде перекривати всі наші потреби що... це для наших фіскальних потреб. Чи да. це для армії? Ні, для армії не можуть. От армія це доходи нашого бюджету. Тому важливо, щоб економіка працювала. Важливо, да, бо інакше не буде чим фінансувати. Чому ця ця західна допомога? То вони нам перекривають дефіцит бюджету. Нашу Вони перекривають нам всю соціалку. всю армію ми фінансуємо самі, а всю соціалку нам перекривають наші західні партнери. Да, це зараз дефіцит бюджету. Ну тому що у нас є гроші тільки на армію. Але це просто не класичний дефіцит бюджету, бо він пів бюджету. Тобі, якщо так підсумовувати ці атаки, тобто, ти вважаєш, я так розумію, що це, скоріше, епізод, ніж щось схоже на 24 лютого, коли там люди злякалися і тікали з Києва, що навіть гривня з 41 до 42 лише спустилася. що люди заспокояться, і за 2-3 дні а, знову все буде. Так, да, я думаю, епізати. що це була істерика Путіна, яка була потрібна для внутрішнього споживача. Він е, дав споживачу, що він хотів. Чи може він, е, чи той споживач буде вимагати в нього кожен день? Буде. Але чи може Путін йому дати? Не може. Просто фізично він не може тримати той градус напруги, як вчора, кожен день. От не може. Тому, я думаю, що де-факто, це не повторення 24-го з точки зору ризиків, напруги, да, і реакції суспільства і загроз. А це повторення 24 серпня. Не знаю, чи ти бачив, а я прочитав інформацію, що російські силовики вивозять з Херсонщини свої сім'ї і навіть із Криму вивозять свої сім'ї, готуються, підготували вони вже, попередили там 40 тисяч людей, тобто своїх військових, їх сім'ї, якісь колаборантів, вчителів вищих начальних закладів, що їм треба перебиратися вже у Крим. Ну, дивіться, я хочу вірити в це, але треба все ж таки розуміти про військ фулсинки, і... чи чуємо ми те, що ми хочемо почути. Ну, наприклад, в суботу з'явилося повідомлення, яке відразу видавалося фейком. Іпсошки, це наше псошки. Так, але таке, на перший погляд, безглуздо. що український гур заявив, що якісь там військових в Росії заарештовують, якась розгвардія введена і так далі. Це не було ніде в інших джерелах, тільки від українського гур. Ну і, власне... Але потім це підхопили британські табу. Да, а сейчас подкопили британские таблоиды. И, как на меня, это может быть логикой этого решения ГУР. Ну, единственное объяснение, почему это ГУР делал. Второе у меня было, что они проревнували СБУ до мосту, да, и решили что-то сделать, так же показать. Но, если искать в этом какую-то логику, возможно, то вкид, который они сделали в украинской прессе. Украинская пресса, в том числе НВ, была це это передруковать. Это же ГУР каже. Ну так це офіційне джерело. Да. Вони це сказали. Ну це ніхто не підхопив тут і в Росії чого, нічого такого не було. Але зараз про це написала британська преса. А коли про це пише британська преса, це потім вимушені масово десь передруковувати. І це може можливо... це вже більш легітимне джерело, навіть якщо це табло, йде. читають всі да, російські Так, да, і що ре... саме по собі інформація про слабкість Путіна і те, що він туди вводить розгвардію для захисту себе, робить Путіна більш слабким. А друзі читаю останні новини. Тут стрічка в мене. Німці, які весь час хотіли зберегти обличчя Путіну, помирити Україну з ним. Це буквально зараз, 10 хвилин тому, новина. Переговори з Росією при Путіні неможливі. Ракетні обстріли це довели. Це оборонний комітет Бундестагу. Вона була нещодавно в Києві. Це баришня, яка це виголошувала. Може, це також вплинуло на неї. Поки що це каже не Шольц, але його заяви плюс-мінус такі самі останнім часом. Ну так. І сьогодні а, була ще атака на енергооб'єкти у Львові. А, зараз, саме зараз, близько третини міста вже без електрики є проблеми з водопостачанням. Але в принципі у нас, дивися, ми казали про ефект, якого вони там досягли, а в нас, а, а, що вводиться погодинне відключення електроенергії, так? І навіть є такий розклад, я його отримав. ти бачив, Балонський район а, не буде 4 години зранку, 4 години ввечері. Але насправді то а, у вас в офісі електрика була навіть у ті години, коли було зазначено, да, я що думаю, не буде? Я думаю, що це можливість відключення, що будь, система зараз крихка енергетична, і от як в нас залишилася одна хвилина, так і запас міцності зараз української електроенергії, електро... електромережа не така сильна. І тому вони допускають... Ймовірні, що їм доведеться відключувати якісь споживачів. І вони кажуть, от ми відключимо вас, якщо буде потреба в цій в ці, в ці годині. Відключать чи ні, це вже питання відкрите. Але цікаво ти казав, що сьогодні мало не бути електрики, і що в'їдете в цьому розплату у вас а але було. Так, да, вона була, ну, тому що, напевно, потреби не було. Але, наприклад, сьогодні зупинило виробництво Ферекспо. Бо, це компанія жива. Так, да, великий там, полтавський ГОК і так далі, вони великі споживачі електроенергії, їх відключили. Да, бо, напевно, в системі все ж таки важко впоратися з тими проблемами, які вчора створили для них росіяни. Але я думаю, що треба закуповувати свічки, знаєш, якщо 4 години ввечері без світла. Але якщо у вас було світло, то, напевно, це не обов'язково може бути, а може і, і не бути. Але про всяк випадок, напевно, куплю, щоб щось бачити вдома взагалі, увечері. Не для романтики, як могла подумати, Маті, дружина Віталія, яка зараз не в Києві. Та, яка в мене романтика з котом вже чотири місяці. Але, слухай, мені здається, що наш час вже сплинув. Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто нас слухав. І до зустрічі у п'ятницю. Дякую. Спеціальний ефір. На Радио НВ. Проблеми з психічним здоров'ям українців можуть загострюватися через війну. У Міністерстві охорони здоров'я прогнозували, що через напад Російської Федерації близько 15 мільйонів українців потребуватимуть допомоги фахівців. Серйозні проблеми з ментальним здоров'ям можуть негативно впливати на спосіб життя, стосунки, роботу і навіть загрожувати життю. Щоб цього уникнути, необхідно розпізнати червоні пропорції. У МОЗ пояснили, що саме вказує на проблеми з психічним здоров'ям. Зміни настрою серед яких відчуття смутку або пригнічності упродовж тривалого часу. Без конкретної причини. Постійні помітні зміни настрою від дуже хорошого до дуже поганого. Постійне або надмірне хвилювання через стресові події чи випадки. Відчуття порожнечі або апатії до тих аспектів життя, які раніше задоволення. Спалихи, гніву, агресивності, застосування насильницьких дій до інших. Проблеми за емпатією щодо думок і почуттів інших людей. Зміни поведінки серед яких. Поява суїцидальних думок або поведінки. Завдання собі ушкоджень, наприклад, порізів. Відчуття втрати часу або поява значних прогалин у пам'яті, відмова від спілкування з друзями членами сім'ї або участі в заходах, які вам подобалися раніше, нав'язливі думки або віра в те, що не є реальним. Поява галюцинацій або сенсорних переживань, які здаються реальними, але не є такими. Наприклад, чути голоси, які ніхто інший не чує, або відчувати, як щось повзе по вашій шкірі, хоча це насправді не так. Фізичні зміни, серед яких раптове потовиділення, напади доти, прискорене серцебиття або ускладнене дихання разом із неспокоєм або страхом, порушення режиму сну забагато або замало сну, відчуття втоми незалежно від того, скільки ви спате, помітні зміни статевого потягу або сексуальної активності, помітні зміни харчової поведінки, обмеження в їжі або переїдання, відчуття страху перед їжею без видимих причин або проблеми з прийняттям тіла, пов'язані з вагою чи прийомом їжі. Якщо ви або ваші близькі мають одну або кілька з наведених ознак протягом двох тижнів або більше, зверніться до спеціаліста з психічного здоров'я. Для довідки. Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олександр Харченко, радник міністра енергетики України. Пане Олександре, добрий день. Вітаю вас у ефірі. Доброго дня. Ну, от саме хочеться поговорити про те, що відбулося вчора і сьогодні. Ми говоримо про масований ракетний обстріл України Росією. Знаємо вже про те, що було ну станом на вчора, було відомо про пошкодження 11 важливих інфраструктурних об'єктів у регіонах. І, от була ще інформація, така не здається цікава. Форбс, причому український Форбс, підрахував скільки Росія витратила на ракетний обстріл України за їхніми даними. Даними вартість випущених Росією ракет склала від 400 до 700 мільйонів доларів. А от чи можемо ми оцінити, скільки буде коштувати відновлення цієї інфраструктури? Ви знаєте, це фактично так. Я би не сказав, що можливо сьогодні оцінити. Атаки продовжуються і, на жаль, сьогодні пошкоджена ще досить велика кількість об'єктів і атакована ще більша кількість. Тому говорити сьогодні саме про вартість, знаєте, якщо чесно, я думаю, що людям абсолютно буде все одно, яка вартість цих об'єктів, якщо в них не буде електрики і якщо в них не буде тепла. І я особисто бачаю головне завдання, і всі енергетики зараз бачать це як головне завдання, і люди реально працюють цілодобово для того, щоб відновити енергопостачання, відновити електрику, відновити можливість подачі тепла. Тому що атаковані в принципі два типи, два основні типи цілей. Одна один тип це вузлові е, такі частини нашої енергетичної мережі, нашої об'єднаної енергосистеми України. І другий тип цілей це теплоелектроцентралі е, і теплоелектростанції. Перш за все, теплоелектроцентралі, які забезпечують е, великі міста теплом. І, на жаль, це дійсно створює дуже небезпечну ситуацію напередодні опалювального сезону, коли всі вже відчувають, як холодніше повітря, коли всі вже відчувають, як ось, ось настануть холоди. Зруйнування потужностей, які відповідають за опалювання, це реально вкрай, вкрай небезпечна ситуація. І ці терористичні акти, які Росія зараз масово продукує, вони реально створюють небезпеку для великої кількості людей. Ну от, я, знаєте, я ще запитую про гроші в тому контексті, чи можемо ми очікувати від наших західних партнерів допомоги у відновленні цих інфраструктурних об'єктів, бо були, ну от, чули таке про те, що нібито от нам самим нібито, нема чим відновлювати це. Давайте я спробую про це трохи розповісти. Я би, розповів, я би розподілив все відновлення на кілька, на кілька таких великих частин. Перше – це те, що робиться протягом години. Протягом години енергетики відновлюють под подачу електрики чи тепла. Здебільшого це відбувається за допомогою тимчасових схем. Коли просто знаходиться рішення технічне, яке не буде, скоріш за все, постійним і не може бути постійним, але дозволить людям підключити електрику, так як вчора це було у Львові, так як вчора це було у Харкові, так як сьогодні це відбувається теж в багатьох містечках і містах України. На жаль, це об'єктивна ситуація. Зараз, коли знаходиться технічне рішення тимчасові, Знаходяться протягом годин здебільшого і відновлюються в принципі постачання. А другий етап, він триває 2-3 тижні і коли ми відновлюємо те, що в принципі можливо швидко відновити, те, що нами, забезпечується це відновлення певними запасами, які ми маємо в Україні, які підготовлені завчасно енергетичними компаніями, бо всі розуміли, що такого роду атаки, на жаль, цілком ймовірні і так і сталося. І всі готувалися. Всі готувалися, як могли. Тому Енергетики частину тих потужностей, частину того обладнання, що знищено чи пошкоджено, відмовлюють за рахунок резервів, за рахунок того, що лежало на складах. Але є, на жаль, значна частина складного і дорогого, мова йде про десятки мільйонів обладнання, яке не робиться в склад, яке робиться під замовлення, яке робиться, на жаль, досить довго, бо є такі технологічні речі, які треба, тільки виробляти протягом року, а то й півтора. Виробники, навіть якщо вони дуже підтримують Україну, вони кажуть, що, ну, люди, ми нам потрібен час, щоб це фізично зробити. Це це це, це складна інженерна задача, яку ми вирішуємо. Тому, на жаль, так, так об'єктивно виглядає ситуація. О, ці, ці три кроки, які мають бути зроблені для того, щоб відновити постачання. Ну, І, дійсно, е дійсно вибачте, що перебуваєте. Ви сказали, що, да. що там є частина того, що робити досить довго. Чи це означає, що, ну, не те, що ризика? От, чи можемо ми вже оцінити з того, що було зруйноване, що з цього буде довго відновлюватися? є цілий ряд технологічних е, типів обладнання, таких як великі трансформатори, е, таких як е, турбіни генеруючих потужностей, е, які будуть, на жаль, відновлюватись довго. Якщо прилетіло в турбіну, це справа на рік, а то й півтора. Якщо великий трансформатор, який з великою потужністю вимагає е, відповідного технічного рішення, навіть просто його замінити, це не така проста історія, це окремий проект, це роботи інженерів і так далі, і так далі. Це велика робота. Але що зараз відбувається, просто щоб пояснити, щоб люди не думали, що це значить, що півтора року вони там будуть Ні. Застосовується тимчасова схема. Людям подається живлення, вони отримують живлення і мають електрику. Інша справа, що часом ці тимчасові схеми, що найменш зроблені в режимі якомога швидше, вони не, не, не дозволяють подати повну потужність. І саме звідси зараз просьба енергетиків, люди, в пікові години з 17 до 22, будь ласка, обмежте споживання. Бо там, де ми вимушено застосували тимчасові схеми, ми не можемо гарантувати, що вся потужність пройде по мережі. Ми маємо достатньо генерації, але не маємо достатньо потужності е, в мережі, щоб зараз передати цю енергію. Тому зекономте... Трохи е, не включіть зайвий раз бойлер цей час, не включіть зайвий раз чайник цей час, не включіть зайвий раз теплий пол цей час це допоможе, це реально допоможе вистояти енергосистей? вас. Ну я думаю, що ще до цих втрат ми можемо додати те, що Україна припиняє експорт електроенергії в Європу. Ну от про це була заява. Вона з'явилася вчора. Скільки ми на цьому заробляли? Чи можна оцінити ну, саме наші втрати? І тут абсолютно прозора ситуація. У вересні, за офіційними даними, Україна заробили приблизно 150 мільйонів доларів на експорті електроенергії. І, да, на жаль, для того, щоб гарантувати, що ми будемо стабільно постачати, це перш за все стосується західних регіонів України електрику, і для того, щоб скоротити в цій ситуації, яка, дійсно, дуже складна споживання вугілля, ми скоротили експорт. Це вимушене рішення. Але, знаєте, зараз важливіше, щоб українці отримали електрику, щоб наші споживачі такі не випадали з мережі. І це частина того комплексу заходів, які робляться для того, щоб люди отримували житло. Пане Олександре, а от я впевнений, що зараз це запитання майже у всіх серед нашої аудиторії. Якими є шляхи для того, щоб захистити цю, цю критичну інфраструктуру? Ви е, технічно зараз це тільки ЗСУ, протиповітряна оборона. І, на жаль, захистити іншого шляху сьогодні немає. І тут все в руках ППО, підтримуємо... Допомагаємо, робимо все можливе, щоб вони могли відпрацювати якомога краще. Пане Оксане, тоді останнє, що вас запитаю, ми розуміємо, що нас ще дуже турбує ситуація на Запорізькій атомній електростанції, також пам'ятаємо про те, що ті працівники, які залишаються там, що вони дійсно працюють під великим тиском, але є також і думка про те, що, ну, от той Росатом, так, і Росія, яка заявила, що це нібито вже її територія, що це вже територія Росії, що ЗАЕС – це також вже російська власність. Так ось, є така думка про те, що Росатом не може привезти туди своїх людей замість українців, щоб вони там працювали. Якою є ситуація ну, реальна? Реальна ситуація є така, що Росатому складно привезти туди своїх людей, щоб вони там працювали замість українців, бо люди Росатома так само розуміють, що вони будуть жорстко санкціоновані. І не матимуть жодної професійної перспективи. А для атомників міжнародна ком'юніті і робота на міжнародному рівні дуже важлива складова. Саме тому подивіться співробітників Росатому, незважаючи да весь стиский на них так само, до речі, чиниться, погоджуються працювати на ЗС і погоджуються їхати на ЗС прийти. Спеціальний ефір на радіо. ЛВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Кінець ери Путіна. Що чекає на Росію після поразки у війні з Україною? Андерс Аслунд, американський економіст, старший науковий співробітник «Атлантик Канцел». Невідомо, ще як закінчиться війна, але вже цілком очевидно, що вона стала катастрофою для Росії загалом і для Путіна особисто. Володимир Путін відмовляється визнати поразку в Україні. 21 вересня він оголосив про плани часткової мобілізації, водночас пообіцявши анексувати ще більше української території, пригрозивши захистити свої придбання ядерною зброєю. Цей останній прояв сили не може приховати похмурі реалії вторгнення Путіна, яке стрімко розвалюється. Через сім місяців після того, як російські танки вперше перетнули українсь кордон його виснажена і глибоко деморалізована армія засіла в обороні. Військова ініціатива остаточно перейшла до українців. Невідомо ще як саме закінчиться війна, але вже дуже очевидно, що вторгнення в Україну стало катастрофою для Росії в цілому і для Путіна особисто. Це звело на нівець прогрес, досягнутий у Росії за першу декаду його керівництва і безжально оголило численні прорахунки його 22-річного правління. Путін давно мріяв посісти своє місце серед титанів російської історії. Натомість він тепер виглядає приреченим запам'ятатися як один із найгірших правителів країни. Важко переоцінити негативний вплив Путіна на Росію та міжнародну спільноту загалом. Він розв'язав низку безпричинних воїн, пригнітив особисті права і свободи всередині самої Росії. Він виростив культуру ксенофобії, відрізав росіян від розвиненого світу. Він зупинив розвиток російської економіки, і поклав край модернізації країни, і він поширив у світі інформаційну епідемію фейків та брехні. Для росіян, які мріють про повернення до імперської величі, найбільше злочин Путіна є його бездарне вторгнення в Україну. Для Росії принизливі військові програші не вперше. За останні два століття особливо виділяються чотири поразки. Кримська війна 1853-1856, російсько-японська війна 1904-1905, перша світова війна 1914-1917 та афганська війна 1979-1988. Утішно, що за всіма чотирма поразками були періоди лібералізації після Кримської війни цар Олександр II скасував кріпацтво на всій території Російської імперії. Поразка в російсько-японській війні призвела до створення Думи, тоді як передчасний вихід Росії із Першої світової ознаменував перші в історії країни демократичні вибори. Тим часом провал в Афганістані став суттєвим фактором розпаду СРСР, хоча песимісти передбачають, що після Путіна прийде ще більший тиран. Історія Російської імперії засвідчує про те, що військова поразка ймовірно призведе до послаблення авторитарних інстинктів Росії. Важко уявити, що Путін пережив війну в Україні, вторгнення щодо якого він так необачно віддав наказ, зруйнували російську армію і зробило його країну світовим ізгоєм, натомість не домігшись нічого. Війна також призвела до різкого погіршення становища в країні. Повторюючи найгірші екстеси Сталіна і Гітлера, Путін зробив нормою геноцид українців і зробив це повсякденною темою обговорення на російському телебаченні. Тим часом, як зазначають першокласні журналісти, розслідувачі Андрій Солдатов та Ірина Бороган його служба безпеки ЕФС. Бе дедалі більше нагадує страшну епоху радянської НКВС. Путін вплинув на міжнародні відносини Росії, що виходить далеко за межі наслідків вторгнення в Україну. Його довгий список невиконаних обіцянок та безсоромної нечесності змушує інших світових лідерів дедалі більше побоюватися, мати з ним справу. Дехто тримався довше ніж інші, але навіть терплячі лідери Франції та Німеччини здається тепер дійшли висновку, що слова Путіна нічого не варті. Зниження статусу російського імператора на міжнародній арені було продемонстровано в Узбеки. Стані на нещодавньому саміті шанхайської організації співробітництва. Колись Путін був відомий тим, що змушував чекати на багатьох найвизначніших державних діячів світу. Однак у Ташкенті на нього змусили чекати президенти Азербайджану та Киргизії. Єдині політики, які почуваються комфортно в його компанії, це представники інших режимів ізгоїв, як Кот Іран та Північна Корея. Правління Путіна також погано позначилося на російській економіці. Під час перших двох президентських термінів тривалі реформи гайдара Єльцина та високі ціни на енергоносії створили хибне враження розумного економічного управління. Це була лише ілюзія. Російська економіка перебуває в стані стагнації з 2014 і нині занепадає. Найоптимістичніші офіційні прогнози дають 6% зниження у 2022 році та відсутність підйому протягом десятиліття. Ресурсної бази Росії, яка не має собі рівних, достатньо, щоб зробити її найбагатшою країною на планеті. Натомість Путін заблокував модернізацію і поставив Росію на повну залежність від експорту її природних ресурсів. Натомість за офіційними даними, реальний дохід Росії у період з 2014 по 2020 впав на 10%. Замість того, щоб відкрити країну та диверсифікувати економіку, Путін своїми війнами та репресивною внутрішньою політикою ізолював Росію та відлякнув іноземний бізнес. Це призвело до витоку найкращих умів Росії. При цьому офіційні дані показують, що понад 400 тисяч людей залишили країну у першій половині 2022-го. Багато хто з тих, хто, так би мовити, проголосував ногами, до добре. Свідчених і заповзятливих верств суспільства. Єдина економічна проблема, яка здається справді цікавить Путіна, це багатство його друзів і сім'ї. Він не доклав жодних зусиль, щоб приборкати масовий відтік капіталу з Росії. Можливо, тому що більша частина цього відтоку пов'язана з ними бо його союзниками. Поки зарплати пересічних росіян заморожені, члени близького оточення Путіна накопичили величезне багатство. Хоча офіційних даних не існує, давно подейкують, що сам Путін є одним із найзаможніших людей у світі. Катастрофічні наслідки рішення Путіна вторгнутися в Україну допомогли пролити невблаганне світло на час його правління, що залишився. Він завдав величезних збитків Росії, різко підірвавши довіру до країни в міжнародних справах. Росія сьогодні помітно більш ізольована та менш вільна, ніж на початку його правління 22 роки тому. Це суспільство загнане в хибне бачення минулого і відкрито вороже до більшої частини сучасного світу. Така ось спадщина Путіна. Єдина сфера, де Путін справді досяг успіху – це створення пропагандистської машини світу. Класу, але навіть вона не може завжди приховувати його провали. Якщо війна в Україні справді програна, то лише питання часу, коли російська громадськість вимагатиме покласти край дискредитованій ері Путіна. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Що ми знаємо про те, що сталося за цей ранок, так, за цю першу половину дня. Попередньо сьогодні сили ППО збили 18 крилатих ракет, 8 дронів Камікадзе на півдні та 3 безпілотники. Про це повідомив речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Вчора був у нас у ефірі. Також пам'ятаємо про те, що вранці 10 жовтня російські Сили завдали масованого удару по українських містах Києву, Дніпру, Тернополю, Харкову, Івано-Франківську, Львову, Конотопу, Кременчуку та також Одесі. Про те, що це було і чого чекати, ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером. Це Кирило Михайлов, він є аналітиком Conflict Intelligence Team. Пане Кирило, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, слава Україні, героям слава. Тож, е якщо говорити про те, що відбулося вчора, ми розуміємо, що дійсно були пошкоджені е ну важливі об'єкти інфраструктури. При цьому також ми розуміємо, що скоріш за все, от ви або погодитеся зі мною, або не погодитеся. Що ну найбільше це було зроблено для пропагандистського ефекту всередині Росії? Я зараз е спробую ну, пояснити свою точку зору. Ми маємо по перше, що вони вирішують, е ну е радіють ультрапатріоти, які критикували Путіна. По-друге, вони говорять про те, що дивіться чмобіки, ми вас відправляємо не просто так, ми ж там е, ракетними ударами обстрілюємо Україну, тобто все там добре у нас. Ну і третє, вони почали піарити, ну це частина цього, цього генерала Суровікіна, він навіть писав, що він ну, дуже хотів в перший день добре проявити себе на Новій роботі він здається так це сформулював. Як ви оцінюєте те, що відбулося вчора? Ну, якщо ми подивимось на те, що відбувається сьогодні, вже а, так були нанесені удари дронами Камікадзе по ТЕЦ на Вінниччині, але це якась така вже тінь того, того, що відбувалося вчора. Я вважаю, що якщо б Насправді була ціль зробити цю гуманітарну катастрофу в Україні і якесь таким чином переконати українське населення, що Україна цю війну не виграє, то ми побачили принаймні спроби повторення того, що було вчора. А поки що ми цього на, на щастя не бачимо, то що можна припускати, що це насправді було е, демонстраційне і для е, власних е, як е, ура патріотів чи націоналістів, чи хай там як, що е, якось е, так звана спеціальна воєнна операція вона пішла якось по-новому. З іншого боку, це також і демонстрація і Україні, що ми е, не зупинимося ні перед чим, що ми готові вас всіх вбити, якщо ви не зупинитеся, якщо ви не погодитесь на якісь е, мирні ініціативи так звані, про які вже казали, наприклад, в, російському, в Російській Раді Федерації, при тому кажучи, що... Ці мирні перемовини вже мають не стосуватися цих чотирьох анексованих регіонів. Окупованих також це сигнал заходу, що ми готові вбивати українців, якщо ви будете далі постачати їм зброю. Тож, скоріш за все, так це якась така насамперед демонстрація, але. Питання, що вона досягне, якщо це так, своїх е, цілей. По поясню, по-перше, вже багато хто з так званого З-Ко, вони е, помічають, що, по-перше, саме ці військові об'єкти, навіть в Києві майже не зазнали пошкоджень, навіть вони це признають. Також не було атаковано мости через Дніпро, вони дуже довго кажуть про ці мости, але ми насправді бачили, що вчора що російські ракети не здатні знищити навіть пішохідне місто, що ж казати про такий капітальний накшталт там мостів в Києві хоч, хоча б. По-друге, -по по зрозуміло, що ми бачили, як відреагували українці, збираючи на помсту на ці дрони Камікадзи, які, як ми розуміємо, працюють дуже ефективно, і саме по цим цілям, по яким мали б працювати ці шахеди 136 чи Герань-2, які Натомість стосовуються е, як е, такі собі ерзацкалібри. Е, і нарешті на, на заході відреагували. Ну, те, що вже було відреаговано, це е, знову такі заяви, що вони будуть і далі підтримувати Україну попри це. І е, те, що я вважаю... Теж важливо навіть не риторика, а те, що Україна повернулася на, в світові ЗМІ, які бачать ось це тваринне обличчя російського режиму, російської держави, російської армії. І які, звісно, будуть е, погоджуватись е, і навіть вимагати з, збільшувати допомогу Україні. Отже, я вважаю, що цілі своїх цей удар навряд чи досягнув, якщо казати саме про е, пропагандистські чи е, дипломатичні, якщо можна так казати, цілі. От, пане Кирило, ну, от вчора військова розвідка України повідомляла про те, що, в принципі, от подібні е, удари по українській інфраструктурі, вони були заплановані набагато раніше, вони були заплановані 2-3 жовтня, е, навіть була така інформація, що нібито е, оці е, ну, боєприпаси чи ракети, так, їх підвозили на різні е, аеродроми, ну, це деякий час займало. Е, чи можете ви підтвердити цю інформацію, чи є отакі от дані у вас? Конкретних даних з цього приводу насправді немає, тому що зрозуміло, що ці аеродроми – це відносно далеко від зони бойових дій, взагалі далеко від міст скупчення населення і, відповідно, їх, вони ріже потрапляють на якісь відео, які раптом опиняються в соцмережах. Але, але ми е, згодні, що так, ця операція, вона е, повинна була готуватися декілька днів. Е, і з, також розуміємо, що е, саме питання, якщо ми знову ж таки повернемось к, е, так сказати, дипломатичний, чи е, е, якоїсь... Е, отже, вибачте, Треба розуміти, що ці питання до путінської влади, ці питання до російського Міноборони, вони накопчувалися ще задовго до цього моста. І ми бачили, що такі удари були, були нанесені після українських перемог, на, безпосередньо на полі бою, наприклад, до удари по харківській ТЕЦ, після е звільнення Балаклеї та Купінської ТЕІЇЮМО. Отже, ці, це відчуття в цих націоналістичних колах, що війна йде якось не по плану, вона накопчувалася вже декілька місяців. І якщо ми знову ж таки кажемо про міст, то він міг якось... Бути, бути привідом для цієї акції, для цього вбивства, але е, не, аж ніяк не, не єдиною причиною, принаймні не єдиною причиною. І до, до того ж він е, дає якусь можливість е, цим захисникам Путіна на Заході, які ще залишаються, казати, що... Е, і то, і то це було якісь е, терористичні дії, дії і якось відправдовували ці саме е, цим мостом. Але ми ж будь-яка будь людина, яка є там трошечки возвику, вона може зрозуміти, що міст був е, військовою цією насамперед, де є об, дуже багато відео, як по йому йде військова техніка. Тож. <му> зрозуміло, що це такий як фіговий лісток, вибачте, він майже не працює. І, хоча, От, пане Криво, хоч, ми... хоча це могло бути приводом, але, знову ж таки, не, не причиною для цієї атаки. Слухайте, ну звісно, можна говорити про те, що все-таки Путін не міг не відповісти ніяким чином на Кримський міст, зважаючи на те, що це така дійсно його найцінніша, можливо, іграшка. Ми повернемося до Кримського мосту. Я, звісно, хочу вас розпитати і про те, що ви думаєте, про те, що там сталося. Але є ще тут така цікава інформація. Сьогодні саме представник прес-служби. Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, він в ефірі телемарафону розповів от таке. Він сказав про те, що окремі російські військові виходили на зв'язок з Україною напередодні оцих масових ракетних обстрілів України. І, ну, за його словами, вони передавали інформацію, навіть говорили про те, що ми не можемо зупинити це повністю, але частина ракет просто полетить не туди, у поле, умовно кажучи. І, зрештою, за словами Юсова, так і було. Чи ви спостерігаєте щось подібне, що дійсно от частина ракет полетіла кудись у поле, і дійсно ми можемо говорити про те, що це могли бути навмисні дії тих російських військових, військових які не хочуть війни в Україні? Знову ж таки, це ще, ще дуже важко спостерігати з точки зору відкритих джерел. Але ми з цього боку можемо твердити, що так існують російські військові, яким не подобається те, що вони роблять за... не тільки тому, що їх можуть вбити, що їм не платять гроші, що їх командування ставиться до них з якоюсь неповагою і застосовує е, їх як гарматне м'ясо, або навіть... Навіть ті, хто е, саме сприймає це як в, в, той, в, в тому вже, звісному, ролике, де один ССОВІД відпитає іншого Ганса, чому в нас е, така чорна форма? Де ми, Ганс, е, ми що, фашисти? Конкретно, Ганс, ми що, фашисти, ми бачили у декількох де е, російських контрактників, які побували в Україні і побачили, що російська армія тут е, робить. І зрозуміло, що я припускаю, що так можуть бути ці, для кого саме вже оцілити безпосередньо в, е, в цивільні об'єкти безпосередньо в енергетичну інфраструктуру, що мало привести до гуманітарної катастрофи. Це вже занадто. Ну, це добре, і ми сподіваємося, що таких ганців, які зрозуміють, що вони є фашистами, буде ставати більше. Якщо говорити про те, чим росіяни били вчора, ну і сьогодні, сьогодні, мабуть, інформації у нас не так багато, але от, якщо аналізувати вчорашній день, я навіть пам'ятаю дійсно, я бачив зведення, останнє, яке було опубліковано «Конфлікт Інтеллідженс Тім», і ви кажете про те, що, ну, скоріш за все, також були використані колькалібри, так, ракети «Калібр». Ви, Ну, ваша е, аналітична група, вона говорила про те, що вони дійсно закінчуються у росіян, але у них є, тут я цитую, недоторканий запас на особливий випадок. Ми так розуміємо, що це і був особливий випадок, е, чи це так? Так, до цього ми вважали, що цим особливим випадком має бути якесь безпосереднє втручання країн НАТО в конфлікт на боці України щоб нанести якісь неядерні удари по, наприклад, НАТОвським центрам логістики, той же самий Жешов та щось так, щось подібне. Але, як ми розуміємо, виявилося, що цей запас можна використати не, на, не тільки на логістичну базу НАТО, а на вбивство українців. А, чому ми взагалі вважали і, вважали і досі вважаємо, що ці ракети закінчуються? Тому що, якщо ми подивимось, наприклад, на застосування цих самих дронів «Камікадзе» «Шахет-136», вони застосовуються по тим цілям, по яким росіяни ще нещодавно застосовували саме ракети «Калібр». Отже, це якісь великі військові, інфраструктурні та інші об'єкти в опера... оперативному чи на стратегічному ТУ. Ми розуміємо, що якщо б раніше це був би калібр і він би, наприклад, зруйнував якусь будівлю, то на цих зйомках, які з'являються в інтернеті з наслідками цих атак, ми бачимо, що майже в великій кількості випадків в цій будівлі вони залишаються цілими. Отже, цього дрони недостатньо на те, щоб саме зруйнувати, зніщити ту чи іншу ціль. Але їх застосовують, що свідчить, знову ж таки, про те, що цих калібрів, скоріше, інших високоточних ракет, скоріше за все, вже недостатньо, навіть для і навіть для важливих цивій, а також те, що стосовується, як ми розуміємо, багато цих ракет ОС-300, які взагалі, то не те, щоб не передбачене їх застосування по е, Землі, але е, воно не є якимось основним і, скоріш за все, вони не відрізняються точністю Отже, саме застосування цих е, С-300 і, скоріш за все, що не застосовується саме для якихось терористичних чи напівтерористичних ударів по е, житловим кварталам, наприклад, як ми бачили нещодавно в Запоріжжі. То все це каже, що саме запас високоточної зброї, він е, зменшується і він, скоріш за все, застосовувало це може тільки на такі собі Сподіваюся, разові акції, як те, що ми бачили вчора. Ну дійсно, ну і знову ж повертаючись до Кримського мосту, ми розуміємо, що от також такий особливий випадок, коли вони почали використовувати цей недоторканний запас калібрів, це звісно після Кримського мосту, після вибуху там, після того, як була зруйнована, ну пошкоджена, скажімо так, авточастина авто, частина цього Керченського мосту, от як ви оцінюєте, що дійсно там сталося? Тому що ну, вже є дуже багато різних теорій, також теорій змови. Чи це були українці, чи це були росіяни, е які зробили це навмисно для того, щоб щось там виправдати і так далі, в тому числі оці обстріли, які ми побачили вчора. Е що ви, якого висновку ви е дійшли? Ну, по-перше, ми бачили ці заяви деяких українських і іноземних ЗМІ з посиланням на джерела в службі безпеці України, що це була саме українська операція. І зазначимо, що СБУ цього не спростовувало саме СБУ. Ну, але це зрозуміло, що це навіть не обов'язково значить, що це, було, що це була українська акція, хоча те, що майже в той же час було також завдано удару по залізничній станції в окупованому Лавайську, де проходить інша гілка для постачання е, на окупований південь України, дає підставу вважати, що це була така масштабна операція по знищенню саме російських шляхів постачання. До того щодо того, що це було, то ми схиляємося, і інші експерти також схиляємося к версії, що це насправді була вантажівка. По-перше, якщо судячи з того, що ми бачимо на супутниково знимках, наприклад, що частина моста вона є обгорілою саме зверху, саме полотно, вибачте, це. Значить, що це не був якийсь вибух під мостом, чи якась підводний човен, чи якийсь е, е, дрон, що плаває. Ну скажіть за все, це, те, що пам'ятаєте, те, що там ну деякі дослідники, чи деякі журналісти казали, що ну дивіться, щось там таке рухається під мостом. Але якщо роздивитися з іншого ракурсу, це це все таки хвиля була. Так. Ну, ми не знаємо, що це було, хвили, чи хвили, але ми бачимо саме ознаки вибуху, який пролунав саме на мосту. Далі, щодо ракет, то ми не впевнені, що взагалі існують такі ракети, які могли б теоретично передати Україні, чи навіть на російському озброєнні, які могли б саме завдати такого величезного удару. Наприклад, один з... Я бачив інтерв'ю з фінським вибухотехніком, який з фінської армії, підставник, і він каже, що за його розрахунками удар мав силу одна, щонайменше одна чи дві тони в тротиловому еквіваленті. І ракети, які можуть, таких великих ракет з такою великою бойовою частиною, метарно не існує от ну і зрозуміло, що це могла бути якщо ми знову будемо казати про Атака МС, то я не впевнений, щоб Сполучені Штати постачали таку зброю якось таємно, тому що це все жодна, це буде рано чи пізно, звісно, рано чи пізно буде зрозуміло, що вона поставлена. Я вважаю, що. І враховуючи риторику Сполучених Штатів щодо постачання такої зброї до цього, якщо вони її поставлять, то це буде заявлено, як інше постачання, саме тому, щоб це мало ефект на Кремль, щоб вони подумали про те, що... На будь-які подібні удари буде відповідь, в тому числі, по території окупованого Криму. Ну, при цьому ж от, про, скажімо, ці обстріли, які ми побачили вчора та сьогодні, ми говоримо в контексті ну, того, що у Росії ну, майже чи майже, чи просто нуль перемог на фронтах. При цьому ми пам'ятаємо, що вони там ще, там, те, що ми називаємо, соваються біля Бахмута. Є навіть такий жарт про те, що, знаєте, вже три роки після війни а ПВК «Вагнер» продовжує просуватися в бік Бахмута. Що ми там бачимо? Що ви там бачите? Ну там, бачимо, на мій особистий погляд, це якась приватна війна і Вільгена Пригожна. Що він хоче бути якимось переможником на фоні, на тлі того, як російська Міноборона, російська офіційна армія, вона терпить поразки на всіх фронтах, а Пригожин такий... Крутий, він просувається, він бере там село за селом, хоча він це робить там раз село на тиждень чи село на два тижні, це несерйозно І зрозуміло, що про якесь захоплення Бахмута в якоїсь короткострокову перспективи ми не можемо зараз сказати. Хоча, казалось би, що такі досвідчені відносно сили, як так звана приватна військова компанія Вагнера, вони були потрібні на інших напрямках, під Херсоном, під, на Луганщині. Але, як ми розуміємо, пригожин, який вже відверто приєднується к криті Міноборона, яка йде з боку Кадерова, він, зрозумів, що він не хоче бути просто якимось командиром, чи тільки якимось спонсором, просто ще одної російської бойової частини. Він хоче бути якимось, якоюсь фігурою в цій підкилинній боротьбі в Кремлі і його... Якісь перемоги, які принаймні ті, які оголошуються наразі російською пропагандою, цьому йому я вважаю сприяють. Ну, може він хоче стати, знаєте, мером Бахмута Юрій Бутусов, головний редактор «Цензорнет», він опублікував таке красномовне відео, де ЗСУ розправляється з російською ДРГ, і там зазначається те, що, ну можна подивитися, там десь 3-4 хвилини, що бійці 93-ї бригади знищували росіян, тим довелося прикриватися тілами мертвих товаришів по службі, бігати по посадках і позиціях, поки на них йшло таке справжнє і дуже успішне полювання, тож ми Ще це. Ви вже згадали трошки Луганщину, і дійсно були новини хороші для нас про те, що ЗСУ звільнили ну, декілька населених пунктів на Луганській області. Йдеться про Новоєгорівку, Надію, Андріївку та Стельмаховку. Чи правильно ми розуміємо, що от зараз, ну все-таки, мабуть, найголовнішими цілями ЗСУ на тому напрямку можуть бути Сватова та Кримінна? Так, за все так. І... Це насправді відкриває, як я вже казав, колись шлях до звільнення або з Лисичанська та Северодонецьку, або відповідно з північного сходу Луганщини, який був окупований після 24 лютого. Так, скоріш за, скоріш за все, ми побачимо якісь нові успішні дії на цьому напрямку. До того ж, ми розуміємо, що у росіян саме на тому напрямку є е дуже великий брак особового складу, і саме тому туди відправляють е мобілізованих е майже без е жодного е навчання і без жодного досвіду. Е вже є декілька повідомлень про цих мобілізованих, е деякі знамали себе на Сватове, наприклад, е деякі навіть е ще під час відступу під, Лим, під Лиманом попали, потрапили в полон, і один з них, наприклад, вже встиг попасти к Володимиру Золкіну, чей канал він дивився в Росії. – Деревно сказав, що він підписник, дивився всі відео, так-так, було таке. Ось, але це все свідчить про те, що росіянам там катастрофічно бракує особового складу, якщо вони кидають цих мобілізованих навіть загаліні загалі навчанням. Якщо до цього під час в період, коли Росія намагалася проводити цю таємну, чи Озвучу мобілізацію з шляхом волонтерів, вони намагалися їх підготовити хоча б там два тижні чи місяць, чи навіть більше, щоб вони хоч щось з себе уявляло, хоч мали хоч якусь боєздатність, а тут, коли ми бачимо вже щось, що ми до цього бачили тільки в окупованому Даничні та Луганщині, коли дали. І стріляти один магазин чи два, і вже відправляють е не просто в резерв, а саме в бій то це свідчить про дуже погану ситуацію з російськими військами на тому напрямку. Ну, от у нас був в ефірі експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Він сказав про те, що, знаєте, від мобілізації в Росії до могілізації на території України у середньому проходить 11 днів. Пане Кирило, дуже дякую вам за вашу аналітику. Кирило Михайлов, аналітик конфликт-інтеліженс-тім, був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини. Після новин я повернусь до цієї студії. Спеціальний ефір на Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. З наближенням зими. Що зараз змінюється на фронті? І чи може мобілізація в Росії вплинути на перебіг війни? Лоуренс Фрідман, заслужений професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона. Принц Генріх, але скажи мені Джеку, чиї це молодці йдуть за тобою? Фальстаф мої хел, мої. Принц Генріх, ніколи в житті я не бачив такого жалюгідного зброду. Фальстаф ба, вони досить гарні, щоб колоти їх списами. Гарматне м'ясо, гарматне м'ясо. Вони заповнять могилу не гірше за інших. Смертні люди, брате ти мій, смертні люди. Вільям Шекспір, Генріх, 4 частина, 1 акт, 4 сцена, 2 Тут сер Джонсон Фальстав пояснює принцу Генрі, яку роль відіграють зібрані ним непоказні люди в майбутній битві проти повстання очолюваного Генрі Персі і його сином Гаррі Хотспуром. Фальстав що розважає компанію, п'яниця та шахрай. Незважаючи на те, що Генрі дав команду, його прихильність до справи не зовсім щира. Натомість він бачить у цьому можливість заробити гроші. Отримавши кошти, щоб зібрати людей, він насамперед закликав на службу тих, хто мав достатньо коштів, щоб заплатити за їхнє звільнення. Потім при Власнивши виторх, він обзавівся колекцією жебраків і кримінальників. «У всьому моєму загоні було всього півтори сорочки, а пів сорочки складається з двох серветок, скріплених разом і накинутих на плечі, як мундир глашатая без рукавів. Як Генрі міг бачити, вони не могли битися. У будь-якому разі, пояснює Фальстав, вони могли б служити їжею для рушничного пороху, здатного заповнити могилу так само, як і найкращі люди. Немає потреби проводити паралелі з сучасністю. Нам не потрібно цього робити, і коли це Фальстафа проявляється ще різкіше після того, як починається битва. Він мав намір залишитись глядачем, але його знаходить лідер повстанців, який бере його на себе. Фальстаф падає, прикидається мертвим і виживає. Пізніше, коли він може встати, він хвалить себе за вдавання. Мертва людина – це фальшива людина, але вдавати, що вмираєш, щоб жити – це не фальшивий, а справді істинний і досконалий спосіб життя. Він додає, найкраща частина доблесті – обачність, і цією найкращою частиною я врятував своє життя. Багато хто з новобранців Росії запитуватиме, чи зможуть вони також знайти спосіб зробити таку ж заяву. Гарматне м'ясо – це оновлена версія їжі для пороху для 19-го століття, коли її вперше використали. Цей термін набув поширення під час Першої світової війни, щоб передати йому вірну долю новобранців з видатковими життями, яким судилося померти в марних наступах або під час захисту незахищених позицій. Цей термін зараз найчастіше застосовується до невдалих росіян, кинутих у небезпечні битви в Україні. Як тільки 21 вересня Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію. В Твіттері почав з'являтися хештег «Кенан Фадар» із зображенням слезливих прощань, безглуздоп'яних новобранців. Одних, що оглядають автомати Калашникова, з'їдених черв'яками, і багатьох інших, котрі голосно лаються з офіцерами, що намагаються ними командувати. У